Linnut meille ihmisille tärkeitä ja niihin liittyy paljon uskomuksia. Puhutaan esimerkiksi pahan ilman linnuista. 1700-luvulla uskottiin pääskyjen syksyllä vajoavan järvien ja merenlahtien pohjamutiin talvehtimaan. Turkulaiset tutkijat Juhan Lekke ja hänen oppilansa Johannes Krysselius tarttuivat tähän kansanuskomukseen ja pohtivat muun muassa sitä, miten keuhkoilla voi jossain merenpohjassa hengittää. Myöskin lintujen höyhenpeite on hiukan hankala, jos haluaa vajota pohjamutaan. Niinpä Leke ja Grysselius tekivät kokeen. He ottivat kiinni haarapääskyn, painavat sen veden alle. Ja heidän yllätyksekseen pääsky ryntäsi kauhuissaan pois veden alta ja lensi tiehensä. Näin oli kansanuskumus osoitettu virheelliseksi. Kesti kuitenkin melkein sata vuotta ennen kuin tämä... Vaihtoehtoinen selitys eli muutto lopulta hyväksyttiin.